Mně se osvědčuje dlouhodobě být co nejvíce jako transparentní. Všechny takový ty tanečky, jak se říká, neří, neříct klientovi to, tohle a tamto a vlastně manipulace vlastně častokrát a tak dále. A to vlastně není to, co mě jako zajímá. Jo? Jako do určitý míry náš zákazník, náš pán, nějaký věci, které můžou být trošku pro mě otravný, tak si prostě napočítám. Pak jsem trošku najel na tu vlnu, hele, já ti řeknu, jak to má být, jo? protože já jsem tady prostě profík a já vím, jak se to dělá. Ale vlastně pak jsem se zase vrátil k, trochu k tomu, že, že ten klient je opravdu na prvním místě. Pro mě bylo hrozně důležitý se přenastavit do módu, chci tomu klientovi upřímně pomoct. Ta transparentnost je vlastně jednoduchá jak pro tebe jako freelancera, který prostě všechny ty věci musí řešit, ale vlastně je dobře čitelná i pro, toho, pro tu protistranu, pro toho klienta. Klienti obvykle nehledají to nejlepší řešení, ale to nejbezpečnější řešení.